في أشخاص كتير يعيشين بمطرح غصب عنهم وببيئه أنجبروا فيها وما قادرين يعملوا شي إذا كنت أنت من هيدول الأشخاص أول شيء لازم تعمله إنك ما تركز على الشيء اللي ما فيك تتحكم فيه لأنك رح تتعب على الفاضي وبلش ركز على الأشياء اللي فيك تتحكم فيها وهي إنك تتعلم كيف تصير إنسان أفضل استفيد من اللي متوفر بين إيديك لتحسن حالك وتكتشف شو اللي قادر تعمله وتزيد من مهاراتك وتحترف فن التواصل والتأثير الإيجابي. اعمل هيدولي وشوف حياتك كيف رح تتغير للأفضل.